نحن اصحاب حق واصحاب قضيه عادله والله ينصر من كان على حق وكان عن حقه زائدا مدافعا انكم اليوم تدافعون عن شرف الامه العربيه وتصونون كرامتها وتحمون وجودها وتضحون كي تحيا الاجيال القادمه هانئه مطمئنه ان ضمير امتنا ينادينا